بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة ملكت رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد هو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم يا أيها الناس اذكروا أن الله عليكم من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير لله وفانا تؤفكون الحمد لله فاطر السماوات والارض أرض جَاعِلِ الملائكة رسلا <تصفيق> جاعل الملائكة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 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده مارف تعليق وهو العزيز الحكيم انكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من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 فَأَنْقُدُّونَ وَإِن كَانَ فقد كذبت رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور <تصفيق> يا أيها الناس إن موسوعة فَلَا للعلوم الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا ياريخ. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير صدق الله العظيم. <تصفيق> <تصفيق> عليك حبيبي، أحسن الله إليك. أحسنت وأحسن الله إليك. اللهم ارزقنا حب القرآن وحب من يحب القرآن. اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.